السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شقه للبيع متفرعه من شارع نادي الصيد في عماره حديثه تشطيب جديد مساحه 230 متر عماره مدخل شيك نين اسانسير دور مميز دور رابع بالتكييفات والمطبخ طبعا احنا شايفين التوضيب أرضية برسلين مستورد شغل سبطات تفاصيل كلها كاملة هل أسفل الفيديو تكييفات عندنا كلها موجودة سبليت عندنا مطبخ راكب موقعها مميز جدا ميزان الشقة مش مجروحة خالص وكلها بالكامل على الشارع طبعا عندنا التكيفات كلها سبليت كارير عندنا شغل توضيب مطبخ معمول امريكان مطبخ مستو انه هو حتى على الشارع مش مجروح بعد كده بنخش لطرقة التوزيع أول حاجة عندنا حمام الضيوف لسه الأحواض بتاعته بتركب توضيب زي ما احنا ما شايفينه والسعر مفاجأة جدا على التوضيب أول حاجة بتقابلنا بعد حمام الضيوف عندنا الغرفة الأولانية ميزة عندنا الألمتان كله دبل جلس عازل للصوت بعد كده عندنا حمام اللي بيخدم الغرفتين ميزة شغل الشاور اللي هو نازل من السقف كابينة شاور طبعا ميزة ان التوضيب كله حديث هنخش للغرفة الماستر الأول دي عندنا مساحة الغرفة المصدر ميزة ان احنا عندنا بردك الكابينة، الشاور كلها في السقف توضيب مستو ان هو لسه اول استخدام بردك كل الاسقف بالكامل جيبسون بورد توضيبات كلها حديثة بنخش بعد كده على الغرفة الثالثة وميزة ان كله عندنا مكيف تكيفات جديدة اتمنى لو الفيديو عجبكم ما الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس واتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم وحصل رضاكم انتظروا مننا المزيد وان شاء الله حاجات هتحوز رضاكم هنطلع مع بعض الريسبشن علشان خطر نشوفه مره تانية حتى البيبان كل حاجه بسم الله ما شاء الله جديده والسعر زي ما قلتلكم مفاجاه جدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته